Co musí mít opravdový pirát? Dlouhý vlasy. Čepice s rovným kšiltem. Opravdový pirát všude s sebou tahá počítač. Ženy pirátky chodí bosy. Opravdový pirát je právník. Pirát jezdí na kole. Opravdový pirát, je kulturně? Ne, jediné, co dělá piráta pirátem, je odvaha. Jsme různí, ale spojuje nás odhodlání měnit věci k lepšímu. Neboj se změny, měj kuráž. Bude pělá.